اكل الدفاع المدني اذا في حدا طيب اعطينا صوت او دق على الحيط رجاء يا شباب كلها خلي القران كلها خلي القران في عام 2015 عدد من المصابين الذين استضاموا هذا الكرون في مدينة سرمين وقبى قوات الأسف السريع السريع موسيقى <تصفيق> موسيقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> محل ما كان واقف نسى الله اكبر انا رايح على شعور كبير كثير يعني انت حيط طبالك رايح على مجهول <تصفيق> <تصفيق> يلا بس ثواني يلا يلا يلا يلا أخي يلا هذا دمعت ميل الأولاد يلا يلا يلا روح يلا يلا بس خلينا أصلك بعد إيش اش بدك بصلك يلا بس خلينا أصلك